السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هوريكم طريقة عمل البتزا السريعة بمقادير ومكونات سهلة جدا اول حاجة معايا كوبايتين ونص دقيقة عليهم ذره ملح معايا كوباية لبن علي عليها جزء معلقتين زبادي ومقلباهم في بعض ومعلقة سكر ومعايا معلقة كبيرة خميرة هحطها عليهم حوضة اللبن والزبادي كانوا دافيين ودلقت عليهم الخميرة والسكر وبقلبهم بعض هعمل حفرة وهدلق فيها اللبن والزبادي والخميرة والسكر الشكل ده وهجيب نص كوبايه زيت وادلقها عليهم وممكن نحط شويه خل قطرات من الخل علشان يخلي العجينه هشه وبيضه وهنا هنبتدي نعجن العجينه وهنا اهو وانا باعي هنا العجينة ما خدتش مني حاجة كانت سهلة جدا وبعد كده هسيبها ترتاح شوية قبل ما اعمل الخلطة بتاعتي انا النهاردة هعمل لكم البيتزا بالماشروم وبتجيبنا الموزاريلا دلوقتي معايا المشروم بتاعي انا كنت مقطعه هبتدي انزل بيه في الزيت وهبتدي أخرط البصل الاخضر او الكرات الاخضر او البصل العادي اي كان اللي عندك تقدرى تستخدميه كرات اخضر هبتدى اخرطه هنزل بالكرات الاخضر بتاعى على المشروب هحط شوية زيت زيتون هنزيد بصلة متخرجة حلقات الملح على حسب الرغبة انا مش هشوحها كتير علشان لسه هتدخل الفرن معايا البصل والطماطم والفلفل اقليهم على الصلصه بتاعتي وهحط معلقه كمون هبتدي بقى افرد العجينه بتاعتي وعندي هنا صينيه مدهونه زيت وعليه رش من دي السمولينا عشان العجينه بتاعتي ما تلزقش وابتدي افرد العجينه فردت العجينه بشكل مستطيل شكل الصينيه بتاعتي وهبتدي احطها في الصينيه هنبدا في الصينية وهبتدي احط المكونات بتاعتي بسم الله علي بركة الله نبدأ عندي طبعا الصلصة بتاعتي اللي انا عملتها الخليط اللي هو مكون من الفلفل والصلصة والطماطم والبصل وعندي المشروم بتاعي اللي انا كنت مشوحاه هندهن شوية من الصوص بتاعي وزعت المشروم بتاعي والخلطه بتاعتي هبتدي احط الجبنه موتزاريلا فوق الوش معايا بقى جبنه موتزاريلا اهي هنحط الجبنه الموتزاريلا نرشها على المشروب بالشكل ده نرش الجبنه الموتزاريلا ونحطها في الفرن على درجه حراره 375 الفرن ساخن مسبقا الفرن معلش التصوير كله ضاع لان الاذان اذن على الموبايل ففصل التصوير اللي كنت بصوره. بس هوريكو الصينية التانية فردت العجينة التانية بتاعتي اهي وحطيت عليها الصوص بتاعي الخلطة اللي انا كنت حطهاها شوية جبنة موزاريلا وابتدي اوزع وأحط برضو جزء من المشروم اللي انا كنت عاملاه ويدي الصينية بعد ما خرجت من الفرن هي في الحقيقة مش خرجت من الفرن هي على طول <تصفيق> احنا كنا الصينية الاولى انا كنت صورتها لكم بس للاسف ما لقيتش الفيديو فده الجزء المتبقي منها هي طعمها تحفة ورحتها خرافية احلى الف مرة من البيتزا الجاهزه فانا صورتها لكم دلوقتي بعد ما اكلنا الصينية الاولى ودي صنيعه تانية اهي تحفه وريحتها رائعه التكنيك ده في صنع البيتزا تكنيك مامتي يعني لو جربتوها وعجبتكم اتمنى ان انتوا تدعوا لامي بالصحه والعافيه وطول العمر واتمنى ان انتوا ما ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لو عجبتكم الطريقه دي ويا رب تجربوها وتعجبكم شكرا ليكم والسلام عليكم معاكم بنت النيل من مطبخ بنت النيل في كندا